إيش <مؤس> بطولة شخص وهو ما يعرف يبنش fuck out من قبل لا يبدأ الكورس دانيال تايلر ديلو تلقاني <تستقر> فوقك <يعيحو> بتمكن في الظرف لي ما تروح محتل مكانه في السين ليتسم والمكانه مختلفة مبدع الشين ديما وادم اركانه تلباني كالصبر فوق متمكن في لي ليه ما تروح محتل مكانه في السين ليتسم والمكانه مختل مبدع الشين ديما وادم اركانه مزرق فلوق كانت عندك ضعف واضح في الاداء صوت اللحن على من صوتك بكثير مدري جالس تتمحن تقول ختمت المجال وانت عندك دروبات وبعدك ما تفوز لانك في البطوله مقرد بوت ما تعرف توزن سطر كيف بتسمع نتراك في عيونهم بس تكبر انا تكبر ولا راك في حاله واحده اكون وراك لما تكون تتناك اكيد احترم اللي رباك بس انا ابغاك تروح عند خوي تنتقدني ما تقدر تواجهني رميته في خطي فلبيني فخلي يتحملني بخلي يحمل مني بعد شديت واشوفك بدليلك ضيم وانقهرت في البيت لانك بيتوتي كذا يصير بالقطط لما تطلع من البيت ادخل برجلي اليسار كاني داخل حمام اشوف اسرائيلي وانا كتائب القسام لا اداء لا فلو لا مهاره لا سكل الادعاءات بالقوه مرفوضه لانه ممل اسلوبي اسلوب بشوارع الفلو فلو محارب المهم كذا انا صار عباره بضغطك من تنتسي ما غارقه في السماء سيام تنغرس راسه فك يطلب الرحمه ضار بعض قبل لحم ابليسي من كلامي يقول أنا بريء أسقي زرنيخ من المري لا إرادي يخضع لي إذا ما تعرف تمكس لغتين لا تغني إلا بوحدة أنا مو من النوع اللي يقولك وحدة بوحدة أنا أعطيك وحدة بس من تحت تحميلة بيقولوا تم تحميلة